Mä oon Paju, ja tervetuloa Annan Talon YouTube kanavalle Tässä kanavassa mä aion esitellä teille, minkälainen tämä taustalla oleva Annan Talo on, ja mitä mahdollisuuksia vielä voi tehdä. Mennäänkö katsomaan? Eli nyt me ollaan täällä kakkoskerroksessa, ja täällä on niitä opetusluokkia, ja täällä on näitä täällä on kylä ja täällä, Täällä näkyy tällaisia ruudankoja, jotka on sepärsliistejä. Siis noja on krippejä. Siis jotkut elokuvien on aika tylsiä, mutta noja on oikeasti krippejä, noja on krippejä. Täällä on tosiaan, tällaisia lukunuttajia. Ja tuolla toisessa päässä on tuollainen metsänäyttely. Niin Mennäänpä katso sinne. Tosi kiva paikka siksi, koska täällä on tosi kivoja paikkoja, näyttelyitä. just tämäkin, mikä tässä nähtiin, on tosi kiva paikka siksi, koska täällä on tällaisia näyttelyitä, täällä on harrastuspajoja, täällä on kaiken maailman, no just kahvilaa. Ja tuolla alakerrassa on itse asiassa vielä toinen näyttely, niin eiköhän tänne katsoa. Näyttelyn nimi on siis lapsuuteni ja